Inclusiv consultanții, vizitele externe, sublinierea I care va primi tot gazul din Marea Neagră, hidroelectrica, aeroportul Ototen, Transgaz. Dragnea acum e prins de o masă, sublinierea I de un grup de interese, sublinierea din România, sublinierea din afar, în special Israel, Ungaria.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 Se semnez deja ce tot gazul din Marea Neagră de la două firme ungure subliniere care de fapt sunt Israel Budapesta sublinierei Ior fi probabil sublinierea Moscova, a afirmat Victor Ponta. Fostul premier a susținut ce fluxul este a sublinierea, Israel BUDAPESTA peste Moscova, cu centrul la Liviu Dragnea.